Husenberg är en herrgård i Alsicke Socken i Knivsta kommun Uppland. Den gulmålade herrgårdsbyggnaden stod färdig 1802 och är uppbyggd på grunden av ett kalkstenslott från 1640 talet som tidigare stod på platsen. Det ursprungliga stenslottet ritades av Nikodemus Tessin den äldre på uppdrag av adelsmannen och krigskommissarien Johan Krus. Detta slott brann dock ned 1717. Den södra flygen, nu kallad Tessinflygen, är idag den äldsta bevarade byggnaden på Krusenberg. När det handlar om paranormala fenomen så pratas det ofta om vita frun som sägs vandra runt i byggnaden. Det sägs att i herrgårdens rosa matsal finns det alltid en plats reserverad för henne. Många besökare vågar inte sitta på hennes plats då de är rädda för vad som eventuellt skulle kunna hända. Det sägs även att de kan få ljuskronorna i taket att gunga samt att de kan slamra med porslin och bestick. Det finns ingen med full säkerhet som kan säga vem Vita Frun eventuellt skulle kunna vara. Det ryktas som att hon eventuellt skulle kunna vara en kokiska som har arbetat på herrgården. Det ska även finnas en energi som kallas svarta mannen och han har visat sig för både gäster och personal. Han beskrivs som en äldre man Klädd i en lång och sliten mörk kappa. Ingen vet hans namn eller om man har arbetat där. Kanske är han bara en vilsen själ som fastnat på platsen. Det finns även annan paranormal aktivitet som människor har upplevt som till exempel att ljus är tänt i huset då det borde vara släckt. släkt. Man har även hört suckar och stönande i alen, Steg på grusgången fast ingen går på gruset. Vissa har hört glas som klirrar i tomma salar och iskalla luftströmmar som drar fram genom korridorerna. Vi utgår alltid från att det finns fler energier där vi undersöker och att det är svårt att fastställa att personen som säger skapa paranormal aktivitet är den personen vi får kontakt med. Hold it on the Är det någon som vill säga oss någonting? Hallå? Det finns vita damer här med oss. Det ryktas att du är kvar här på herregården och Ägorna. Stämmer det? Tala in i maskinen som Joel håller i sin hand. Försök att prata via den. det, var det, var. det, var det var. <skratt> Jag byter film med oss här nu. Är du här? Är du här? Är du här? Är det någon annan här? Är Gary här? Hallå, kan någon höra oss? <hör> Hallå? Det här går den helt tom. Finns det inga energier här? Kan någon säga hej? Vill du att vi ska gå härifrån? Finns den mörka mannen med svarta rocken kvar här? Kan du ropa någonting in i spiritboxen som står på bordet?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 Är okej om sitter på din plats? Hallå? Om du är här, det är du som är den vi kallar för vita frun eller då den svarta mannen här Säg någonting som vi hör bara Ett enda ord. Det är vad vi kräver. Vi vill höra ett ord som bekräfta att det finns någonting här. Kan du säga mitt namn då? Vad gör. går jag inte du? Vad gör jag inte du? Vad gör jag inte du? Rapporterar ingen. Ja. Är det rätt? Läts som inte heller. Det är ju fint. Det är ju mycket fint att vara. Har du sett det sen? Där kommer Ja. du vad – Just när man går och håller på, då ska det komma. – Jag du säga ett namn? – Där hjälper du. – Där hjälper du, så för? stoppar in. – Va? – Du har blått ut att stoppa in Hallå? Ah, Är det finns en kvinna en en av har Är som säger någonting. Titta nu här! Kan någon ropa, hallå? Hallå? Jenny? Är det här Jenny? Är det ingen som vill prata med mig då? Finns vita fru här på gården? Vad heter hon? Nej, så är det inte mm. Där har jag att det går. Nu förlåt. Nu förlåt. Är det någon här? Han då? Ja, låt honom. Känner Kom till den glöda lampan! Ta oh. lampan! Ta oh. lampan! Kan oh. du säga ditt namn? Vad heter du? Kontakt med den vita frun. Du skulle verkligen uppskatta om du kom fram och talade med oss. Existerar en vita frun nu här på Herrgården? vem nu då? Säg ditt namn. Vad heter du? Var är du från? Kommer från nu? Kan du säga ditt namn igen? Vad heter du? Vad heter du? selbst noch hallo Hallå Där S Där S Där S där. där Det är inte som Gälls röster Jo det påminner mig. Men vad sa han Den vi med Den pratar vi med Hallå. Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Jag ser ingenting här Det är ju mörkt Mörker. Ja, jag bor på jämniskont hela tiden. Ja. Jämljörd. Är du här, Det Är jag inte här. Jag tar det. Säg ditt namn om det här. Säg dit namn. Eller säger mitt namn? Finns det någon som är kvar här på härgården Som har jobbat här eller bort här? Vad är som pratar med oss? Kan det Finns Teresim kvar här? Mm. Finns karl kvar här? Mm. Finns emma här? kvar? Mm. Gustav? Eller Karl, kanske. Säg mitt namn om det är Karl här. Finns det ett liv efter döden? justa moment. Mm. mm. Får man... att höra mm. ja. är det från som man får ta höra? Får du höra? Får du höra? Hallo. Hallo. Hallo. Eh? Stanna Ja. Det är en kvinna som är med oss här. Där fick den den förra också. Ja, ja, precis. Är det en kvinna som är här? Är det, det Teresim som inte har här i sitt sovrum? Det finns sovkammare. Jag pratar mig. Vad är det för du? Där kom det något. Om det här. Där kom det något. Om det här. Där kom det något. Jag ser ingenting. Är den fortfarande kvar här? Är du här? Känner du igen Mats? Jo, det måste du göra. Ja. Mats, Mats jobbar här. Att ta hand och gäster och berätta om er. Hallå? Kan vi säga hej då? Finns det någon här i rummet? Det är så i rummet. det någon barn i rummet. det här i rummet? Kom fram till den Vad har jag tagit fram? Hur ser det ut? Vad har jag hänt Är det Gillar du att egentligen? med. Finns vita frun här? Jag har hört så mycket om henne. Finns hon? Tänker du att vi är här? Hallå? Vill jag ska gå härifrån? Säg då eller nej? Hallå? Vi ser nu med oss. du? Hallå? Ser ni oss just nu? Kan ni se oss? Så! Kan ni se oss? Det Kan ni se oss? Ja, det är så. är sista chansen nu! Nu har vi varit här hela natten. Kan någon säga hej eller hej då? Heidoo! Hey, Se ei koo nyt! Heidoo! Heidoo! Heidoo! Heidoo! Heidoo! Se ei koo nyt! Heidoo! Då är det här i trappan Står du ner mig nu? Hallå? Stanna upp lite, stanna i trappan Stå på Ja, jag är hon i trappan! Vad du? det här trappan? Ja. Vem är jag? Det är en kvinna med oss i trappan. Mm. Följ ja. med. Gå med. Ja. så. Precis. Håll koll på alla mätare här nu, så att, eh, om det händer någonting. Är... Och vad har hänt här inne då? Plats? Här har vi ju haft eh, besök som har påstått sig och ha stött samman med en ljusklädd i stött. Ja, som ja. jag ju tolkar är vår herrgårdsspöket och Vita frun. Ja, ja. Så att det ska ju bli intressant att se om vi kanske kan eh, få kontakt med den här. Mm. Nu då när du lugnar ner sig lite grann i herrgården. Precis. Så det hoppas vi på. Ja. Så här, här ska man kunna tro att, att vita frun eventuellt ska kunna röra sig då? Ja, jag skulle ju absolut tro att det skulle ja. kunna vara ja. så. Oh, ja. Så då är det frågan om, om vi har någon vita fru här nu? <hör> ja. den som vi tror, alla säger, pratar om, är vita fru? Har vi henne här? Då ger gärna sitt, sitt känna för oss. Det skulle vi verkligen uppskatta. Om vita Frun är här så kan du tala rakt in i mikrofonen som finns på jordens kamera. Kan skrika in där så kanske vi hör dig. Skrik så, kan. Jag ställer mig och hör här borta. Du kan ta på lamporna där fram också, om det är mer intressant. Som sagt, jag heter Joel. Mats kanske känner igen. Tobias är där borta. Och John. Och vem har vi med där borta? Madeleine. Så jag hoppas att vi är välkomna. Vi vill vara väl. Absolut. Och jag som har varit här på Härgården länge skulle bli så lycklig för att få någon form av signal, bevis, någon kontakt med alla som vi tror finns här i äroden. Så ge gärna till känna på något sätt. Som sagt, det finns lite saker ni kan använda av här för att kommunicera. Ni kan prata direkt i mikrofonen. Ni kan ta på den här lilla grejen här, på antennen, så kommer den lysa upp vad nu antennen är. Pippa. Precis. Adrien kanske kan dra upp den där. Eh, ni kan eh, sänka temperaturen, ni kan knacka i bordet här. Gör någonting så vi vet att det finns här. Vad Var inte rädda? Är det okej okay om vi är här inne i köket? Vi är lite, hungr lite hungriga. Är det någon ska göra lite mat åt oss? Är det okej okay att vi är här i köket? Ja eller nej? Om det är okej okay så kan du lysa upp en lampa, så vet vi att det är okej. Okay. Eller så bara skriker du rakt ut att det är okej, okay. annars kör vi inte dig. Filma dig så att det... Kanske kan ge oss en liten rörelse i något föremål här. Lampkronan sägs ju ha satt i gungning, Försök att göra det igen på ett Kan du få lampkronan att röra på sig? Gunga igen? Kan du höra oss? Om du kan höra oss eller se oss så får du jättegärna gå fram och ta på antennen där lamporna finns under. Kom och ta på antennen. Madeleine, du kan väl ta på antennen och se hur det funkar. Kom och ta på så här. trokärnorna här på herrgården för. för ge oss ett litet tecken och berätta Jag att sagt, inte blyga. Komma fram och prata med oss. Säg vad som helst. Jag vet att det kan vara svårt då att få fram ord och meningar. Ta energi från oss. Ta energi från våra apparater som står där framme. Gör någonting så att vi vet att du är här. Ser du den där röda lampan? Men, peka på den. <skratt> Ser du den? Kan du ta på den? Tryck på den. Tryck så hårt du kan. Det blir magasåter. Kan du göra ett ljud här i rummet annars om du inte kan prata? Kan du knacka i bordet, knacka i golvet eller knacka i väggen, vad som helst. Jag något bakom. om nåt bakom. Var det din mage ja. eller? Nej. Nej, det var inte, Nej, det var inte Efter att John frågade så där, bakom det. Nej, det var inte Jag, hur? jag såg att du reagerade på det. Ja, jag tror det var hans mage. Okay. Ja. Kan du göra ett ljud igen? Vi hörde det men inte så bra. Och lät oss ha kopp, eller vad lät oss ha? Det låter som det lät ett jättelitet knackljud, eller knackljud, fast som en litet smälta kropp. Ja, någon som tar upp Fast då, då Kan de komma och knacka så här då? Hur många energier finns det här i härgården? Mm, temperaturen. Ja, temperaturen ändrar sig en komma. Ja. Men ganska konstant i. Ja. ja, ganska normalt i Att Det där. Mm. Ska, allt ska gå ner kanske en 4-5. Men det går att stur upp och tillsid. Så det är bra ja. som mm. höger ja. en så mycket. <skratt> Är ni rädda för oss, eller? vill inte prata med oss. Kom och prata med G äh Mats då. Gör gärna det. Då måste ni känna igen. Jag tror vi har stött ihop med varandra under alla åren här på Härgården. Så var inte det. Kom fram. Kom till det gröna ljuset. Kan du säga hej in i kameran som Joel håller? Heter du Anna? No, du är... Det är det som det sägs, att du dröjer dig kvar här för att hå hålla ett vakande öga över gården? Är det så? Ska vi på gunga lite om det ligger? Mm. Du brukar gunga på den här art. Om jag toppar den gröna lampan så ser jag att det här. Mm. Åh, mun. Extraktion på motorline. <går> <går> kan ni komma topp på den gröna lampan? Må vi fort? Må fot. fort? Må fort? Hallå? Om du inte själv vill kommunicera med oss, be någon annan energi som finns kvar, kanske då att göra det istället. fram och ge oss ett tecken, det sånt, ja. Det Där kör vi för att. För, det. Där. Ja. för där kände jag han hade ja, just det. De fick ju lite familj. Ja, och jag kände ju en rysning också. Ja, så har det ju. Mm. Plus att det är en p Ja, precis. Det var lite EMF-utslagare innan, va? Mm. Ja. Och det här bordet, här. Ja. Sätter du på den där då? Ska, ska, en... ska jag sätta mig på Vitta frun? Mm. Ja, gör det. Ska se. Jag ska fråga henne först. Mm. Här är vita fruns stol. Eller plats. Är det okej okay om jag mm. sätter mig på din plats? Jag är snäll och vill inga åt. Är det okej okay så... Är det inte okej okay så säg nej. De fram och ta på John. Det var jag som la ifrån dig. Mm. Dosarna. Finns det någon energi i det här rummet? Finns det någon här? Finns vita frun här? Kom och ta på den här röda lampan. eh en gång till Kan vi ta fram och komma sats på sin stol? För klockbåren Det är ju så lättare. Ja, jag ska, ja. jag ska säga ja. Mm. <coughs> Och båda armarna. Ja. Vi som jobbar här på härborden, vi hoppas ju att du, vita fru, eller vad du nu heter, jag ska inte. Att du uppskattar att vi vårdar dig, att du har din plats här. Det eh, vore väldigt intressant att få ett litet bevis för din närvaro. Så gå fram och ta på lampan här och visa att du är här. Ska vi göra något ljud i rummet? Det är bra att ni säger det ändå, att ja. det underlättar. Kan du få temperaturen att gå upp lite grann då? – Kan du höja temperaturen till 20 grader? – Nu rör sig jag till lite, men där satt Johanna och fick någon rysning. Mm. – någonstans. Här tror jag han satt. – Där han satt nyligen? – Lite kul rysning, också. han hade gillat och satt där. – Mot väggarna, precis. Mm. – Ja, så satte de där man där. Är det någon här med oss? Ge oss ett litet tecken, ett ljud. En rörelse. Någonting bara. Ja, det är jag tyckte också jag hörde någonting bakom. Nu är det en stor ledning. Nu kan du komma och sätta dig bredvid oss. Kom och sätt dig på stolen då. Kan du säga ditt namn in i kamerans mikrofon som Joel har där? Vad heter du? Är det någon annan här, förutom den vi tror, är vita frun? Kom vi så fall fram och ge det till känna. Gör ett ljud. Flytta en stol, gör någonting så vi vet att du är här. Finns det några barn här? Kom och lek med den här. Den är roligt att beta på den. Det är en sån här det här vårdningsplanet som då sköttrar upp där, mm, slången här. Och det hade ju också varit ett sovrum förut då. Kan du sitta varifrån? Ja, jag kan sätta mig här. Jag har ställt edi på golven. Den här inne. det är med. en pappen. att det är fysiskt. Ja, det är en pappen. Fast det är ändå bra att ställa den. precis där. Ja, ah, jag tänkte så, så du ser den på. Ja, Vi mm. kör upp på EDI-mätaren här istället. <coughs> se om det lyser upp lamporna eller någonting. Mm. Kan de komma och sätta sig vid samma bord som jag sätter dig just nu? Kan du dra ut stolen? ska i bordet. Jag är helt säker på att vi har någon med oss. Det finns någon här i huset. Snälla snälla! Ge oss ett litet tecken. Ge mig ett litet tecken. Det skulle ge mig så mycket. Låt någon av våra lampor här lysa upp lite grann bara. Hallå. Var inte det, det? Kommer jag med en sällskap på golvet så kan vi sitta här tillsammans. Kan jag komma och sätta det på golvet? Toppar på den gröna lampan då. jag som låter? Vi vill bara prata lite. Kom gärna hit och ge mig sällskap. Då går vi vidare. alltså där men det Finns det någon här? Knacka så här om om det finns här. Eller sig upp alltså ja, nu där uppe mm. ja. ja. Blå. är mm. det blåa? Är det vi Nej nej. Det är inte längst ner. Ja. ja men, men det, det, blåa, det? det blå är det. Det blåa är med. – Precis. – Ja, se. precis. <coughs> – Jag, det är ruskare, är jag Ja, är Kan du komma fram till den där igen? Vi såg att det blinkade blått där uppe. På Edimätaren. mätaren Kom jättegärna fram en gång till. Kan du knacka så här på pionot? Kan du knacka så hårt du kan? Kan du ta på den röda lampan då, här framför? Kan du ta den här? Hur har man lekt med den? Från 19,9 till 20,1. Ja, det är bara... ja, ju 0,2. är inte så mycket. Nej. Någon som tyckte någonting i golvet. Då? Eller ett sånt som stampade golvet. Då? Alltså... Ja, ah, Gnisslar man. Ja. Kan någon spela någonting? Någon, någon eh, melodi på pianot då? Kan ja, någon säga vilken dag det är idag? Är det måndag eller tisdag eller? Är det okej okay att vi är här? undersöker, kommunicerar. De är välkomna i huset och vi hoppas att, om vi har något väsen med oss också, ska tycka att det är så okej. Okay. Så att om det är okej okay så ge oss ett lite tecken med en lampa som blinkar eller någonting. Ett ljud. Minsta lilla tecken uppskattar vi. Ja. Och trampa på varandra no, Hallå så håll så händer det där. Du måste hantera. Jag kommer jag pratar med mig, kommunicera, säg någonting. Det lät, mm, något sådant, ja. kan ja. man ja, mager, fast det, var så, det kändes inte att du var ganska långt ifrån, så att det, Eller ja... Ni var ju ganska bakom mig, så att... Här är en, men kommer jag utslag. Ja, men vad ska du... De där. Ja. Här är vi en pumpar vi stänger av här nu. Så man Bara på mina båda hemma här så. Det här Ja, så kan man för att Det så kallt, eller. Så att det, år, det mm. ska ställa en kyr här Ska jag ställa här? Ja. ja. Jag fick du tryck i pannan? Mm. Fick det tryck i pannan? Jag fick det nu från ingenstans på att trycka. Det kan ju vara EM-grejerna. Ja, ja, vi får se. <clears throat> jag också lite här. Okay, jag lite, lite pannan mm. Stickande tryckande. Den börjar. Vad Den börjar Lisa. Lisa? Vad det med? Finns det nåt här inne? Nej. Mm. Hon är på golvet och så hämtar någon eliga på är en annan? Ta EMF-mattan ner mot golvet, se om det lyser upp mer. Här är ingenting. Ingenting? Nej. Ingenting på golvet? Nej. Ingenstans. Lyser det fortfarande för dig, Madeleine? Ja, i den här nivån? Ja. Där lyser Om du tar hit en annan EMF-mattan, kolla om det lyser ut. Ja, Nej, nu är det säkert att ha varit Ja, jag bild, mm. Mm. Sluta, jag kom tillbaka hit. Vi såg att du var här. Så när alla kom. Precis, när alla kommer. Ja, ja. Men nu tycker jag att det känns som en lite kyla på min hand. där. Eh. Jag tycker att det känns ja, lite kyla. Kolla, kolla, den löser upp... Eh, det löser upp blått där. Det är med. Ja. Det är kallt, men det kan vara drag. Ja, fast den där lyser inte upp om det är drag. Ren det ja. ja. Mm. Den löser upp precis när jag Det kan ju vara någonting att, bara att jag bara drog ja, den. Kom tillbaka hit. Och sätt den med oss. Den löser upp när jag här. Du verkar gilla Madden. <hör> mm. Vi ville inte skrämma dig, det var inte meningen. Så kom gärna tillbaka. Var det här du var ett barn eller nej? Nej. Mm. Är det inte där? Det är inte verkligen ja. något som e jag inte det här. Du får gärna sätta dig bredvid mig här. Men alltså att, att det EMF-mätare gick igång här. Det känns lite grann som att någonting eventuellt fanns här, satt mm. här kanske, mm. och du satt där här. Mm. Uh, ja, det, är ju, det går ju bara att spekulera förvisso. Uh, den löser ju upp ganska mycket. Och den där löser ju upp blått när jag ställer när jag hoppas jag fick med det på en film. ja den temperatur, det känns som att kallt. Alltså jag, jag tyckte jag kände kyla här. Alldeles nyligen, när, på min arm. Men det drar ju säkert från fönstret här också. jag känner lite är och... Men mm. mm. samtidigt så löser jag den här blåa lampan upp också lite grann. Mm. EMF-lampan och sen hennes EMF-mätare gick igång. Mm. Kom gärna tillbaka, du kan ta på den här röda så vet du att du är. Jag måste och Kan man det här bredvid mig igen? Alltså, jag känner kylan här. Alltså, jag vet kallar i kvans. Nej, nej, det är till och jag nästan varmare där. Ja. Nu kände vi min kind, kyla. Från ingenstans. Jag kände ingenting i ni sa det, men jag kände det nu. Kom och ta min hand. Sätt dig bredvid mig. Här, titta. Det är det den här? Jag titta, det är lite modern här. Och Ja. har ja, wifi. Okej, okay, okej. Okay. Ja, den kommer ge utslag där. så den är ju inga, ja, inga Precis. Men, ja... Kan den ha gett? Nej, inte där borta. Mm. Nej, det då skulle jag ge utslag nu, jag ger inga utslag i ja. Taget. Ja, då skulle jag ge stötvis. Ja. Mm. Precis, Och du har ju utslag här nu. Ja. Mm. Och du har ingenting där borta. Nej, du Nära. Kan inte Nära, här Nära, här Nära. Över bordet, precis. Är det? Ja, precis. Just där. Ja. Kolla, där. Någonting är... Ja, precis. Ställ ner den på den på golvet. Där. Här någonstans. Kom och ta på den här. <clears throat> Kolla. Är du här nu så låt det lysa på den andra lampan också på en gång. Visa oss nu. Alltså det där. Nu är det så med Nu är du uppe på gult också. Det Nej, jag, jag går nära på lite grann. Jag måste, jag måste gå i för att få. För jag är liksom bakom stolsbenet också här, liksom, inte från den sätet. Ja. Eller bordsbenet ja. Jag lyser upp nånting. Han har det är inte vara som här Vi vi Ja men du kollar fortfarande. Ja, det är sant. Kolla så är inte modellen att jag på nu. Går du dra ut modellen? Ja, så vi ser vad jag tänkte. Ja, det är ju så extremt stor. Ja, den sladd som hon bara tar ut. Ja, drar ur den. du släcker, släcker ner det där. Nej, det där har varit Det ger du taget bara. Ja, var? den kommer nog ta ut bara... Du har någon ström via nätverkskabeln bara kanske? Ja, jag tror att då... Jag ser den inte riktigt därifrån. Det är här, vad kan ta ut den här bara den här, Ja. ja så, nu är den, den slottan. Ja, nu ger ni inga utflagg här längre. Nej, det är försvann. Jag försvann ja, det, det, för det var som... ja, okay. Det är bara för modellen. Fra modellen som är. Skumt en då? Ja. Hoppar nästan Det ser spöket som bara. Är det. kan kolla om den kommer tillbaka. Det kan ju vara till slutet. Ja. Ja, nu är vi ut till slut. Nu tar vi ja. tagit bort det där. Nu vill du bara försöka några minuter om du går och får på mm. riktigt mm. annars byter vi rum bara. Ja, kolla, här gör ju ingenting. Nej. Nej, den där inte, Nej. utan det måste vara på demet som jag kände av. Precis. Men lite skumta då. Ja. Det är så där. Ja. kan ni moddes också, Ja. Det är svårt att öteslöta. Ja. ja, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att modemen gör ganska mycket att mm. Däremot så tyckte jag jag kände kyla när jag satt ja, men på, jag. I, i, i soffan där. Det Det som om det är drag eller om någon här. Ja. Ja. ja, jag känner det inte nu. Jag känner, jag känner bara jag jag en snabbis liksom. Mm. Det var som en löp. Först kände du, sen kände han. Ja. Och sen kände jag. Alltså, ja. jag det gick som runt som Ja, mm. snabbt borta igen hon gick igenom rummet. Ja, eller någon jag satt ka, någon, någon kanske satt där. Mm. För hon fick en massa iömma förslag där men jag mm. sa jag tyckte känd som kylla. Mm. Och så sagt, jag ställde upp ED plussen uppe i här uppe där, ja. mm. och den gick inte det den gick där upp. Ja. blev ju konstigt först. tag Precis, precis. Vi övar på mattid igen. Vad har jag fixat? Fick... Ut från här då precis. Här fick jag trycka med bröstet och Ja. Mm. Precis. Över här, här kan det vara en ung eller. Det var här eventuellt vart någon barns barns sängs incident om något så där uttyp precis. Kassat på golvet ska nog bli. Mm. Finns det något barn här Komma Kom lek med den här röda, Det är jättekul. Tryck på den. Ta på någon grön lampa eller röd lampa, gör någonting. Kan du få temperaturen att höja sig eller sänka sig? Kan du höja temperaturen med en grad? De kommer att ta på den gröna lampan. kan du putta ner en apparat och stå på bordet. Till så hårt du kan putta tryck på den där gröna lampan. En ska kan hoppa upp och hoppa på bordet här framför mig då. Kan du hoppa på bordet? Kan du slå näven så hårt du kan i bordet? den knäcka borde smörar kan knäcka borde Krusenberg Herrgård är en gammal fin byggnad med gamla anor. Vår undersökning med vår Spiritbox SB11 SP gav en del livepis som tyvärr var lite för låga jämfört med vad vi brukar dokumentera på andra ställen. Varför rösterna är så låga är svårt att svara på. Kanske har de dåligt med energi för att kommunicera. Eller är de kanske för blyga då ingen annan undersökt Herrgården tidigare? Men att det är intelligenta energier som kommunicerar märker man på svar som till exempel när både jag och Tobias hör våra namn. IVP:n så säger Tobe låter inte som det kommer från vår spiritbox utan det känns mer som en IVP som videkommars mikrofon fångat upp. På frågan om vita fön finns med oss så får vi svaret nej där rösten låter som en äldre dam som svarar. Det är svårt att veta om detta är Vita frun eller någon annan energi som svarar oss. Är du här? Är du här? Är du här? Vi försökte även med positiv provokation genom att sätta oss på Vita fruns plats och be henne säga något. Tyvärr så gav detta inget resultat. Bland de IVPs vi fångar så får vi namn som till exempel Janne, Ande, Dagne och Tore utan att kunna bekräfta att dessa arbetat eller bott på härgården. Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Där kom du något. nåt. Där fick du det. Kom det här. Där kom du något. nåt. Där fick du det. Kom det här. Där kom du något. nåt. Där fick du det. Vi får dessutom två olika uppris som säger var är du inom loppet av två minuter. Återigen så kan det vara svårt att höra hela meningen då rösterna är ganska låga. Kan du säga ditt Där den. Jenny och Fanny lyckas återigen återkomma under vår undersökning och det känns numera helt normalt. Vilka är dessa energier? Det vet vi inte. Kanske är det våra ambassadörer som hjälper oss att kommunicera med andra energier. Förutom det så fick vi en hel del EMF-utslag på olika platser i herrgården. Det är även kul att kunna visa upp naturliga EMF-utslag som till exempel den vi fick i ett av rummen där ett modem låg gömt bakom en soffa i fönstret. Leta alltid efter naturliga orsaker till utslagen innan du utgår från att det är paranormal aktivitet. I det här fallet så lyckades vi finna en logiskt och naturlig orsak till EMF-utslagen på våra EMF-mätare. Vi försökte få kontakt med vita frun och svarta mannen, men det är svårt att bekräfta att eventuella röster och namn skulle vara någon av dem. Vi kände även av kyla, speciellt på en våning i ett av rummen. Detta var i rummet där modemet fanns, så vi kan inte bekräfta denna kyla med EMF-utslag då dessa var helt naturliga. Vi fick däremot EMF-utslag på våning två, vid pianot, men tyvärr inga EVPs. Sammanfattningsvis så dokumenterar vi en hel del intressanta EVPs som visar på intelligens och som följer den röda tråden vi arbetar efter. Det går som sagt inte att säga att vi kommunicerat med vita frun eller den svarta mannen med bestämdhet. Det vi kan säga är att vi kommunicerat med något och det kan lika gärna vara helt okända energier som dragits till platsen då vi börjat undersöka. Det behöver alltså inte vara platsbundna energier vi eventuellt har kommunicerat med. Detta var vår undersökning av Krusenberg Herrgård. Ett stort tack till John Lietz, Madeleine Karlsdotter och Mats Gustafsson som hjälpte oss att undersöka Krusenberg Herrgård.